Το ανθρώπινον σώμα μέρος το τρίτον, τα ἐντότερα Χέν, έ αδεέν. 2, ο πλεουμον, ο πνεουμον. Τρία, έ καρδία. Τέσσαρα, το χέπαρ. Πέντε, έ χολεδόχος κύστης, έ χολεέ. Chole... ο χο 7. Το χάιμα. 8. η κύστης 9. Χω νεφρό. 10. Χω σπλαέν. 11. Το οστέον, οστούν 12. Το άρθρον. 3. Καϊδεκα. he σουραίο εηδέες η 4. Καϊδεκα. Χε νότιάια άκανθα. Τα νότια άρθρα he ράχισ he σπονδουλικέ στε Πέντε Ο σφόνδυλος σπονδύλος he καίδεκα he πλευρά Επτα Το νεύρον Οκτο καίδεκα Ε φλέψ Εννέα ἡ αρτηρία, εἰκόσι ο μύς, εἰκόσι η έσ, τὰ εντέρα, τὰ εντόσια, εἰκόσι δύο ο μυς εικοσι η εἰκόσι εντοσια duo δυο ο σφυγμός ο σφυγμος